Kako biste dodali aktivnost riječnik na vašoj kolegi, prvo gore desno kliknite na mogući izmjena. Potom u temi ili sekciji u kojoj želite dodati tu aktivnost, kliknite na Dodajte aktivnost ili resurs. U izborniku Dodajte aktivnost ili resurs, s lijeve strane odaberite riječnik i dolje na dnu kliknite na Dodajte. U ime ćemo staviti riječnik pojmova. Ime aktivnosti je ono što se pojavljuje na naslovnici je kolegija kao poveznica. Posebnost ove aktivnosti je to što omogućava nastavniku da zada studentima koliko pojmova trebaju dodati u neki riječnik. Znači, nastavnik ne popunjava riječnik pojmovima, već to rade studenti. Naravno, treba im reći iz kojih izvora to rade, i svako kojim treba reći da navedu, odnosno citiraju izvor koji koriste za tu definiciju. Ono što ćemo podesiti, ako već želimo da studenti popunjavaju taj riječnik, je izgled. U sekciji izgled imate oblik prikaza. Umjesto jednostavan rječnički prikaz stavit ćemo puni prikaz uz navođenje autora. Ništa drugo nećemo mijenjati, na dnu kliknete na pohrani i prikaži. Ovako izgleda rječni pojmova. Idemo dodati novi pojam. Pojam će biti e-učenje. Definicija koju ćemo koristiti je ona koja je iznešena u strategiji e-učenja sa učilišta u Zagrebu. Ključno je reći nećemo unositi, a nećemo dodavati privitak, ali bi mogli. Znači možete reći studentima da unesu neke pojmove i da onda uz to daju privitke koji a, pomažu u njihovoj definiciji. Klik na pohrani promjene. Sada ovdje uz pojam e-učenje stoji slika autora, stoji ime i prezime autora i kada je to napravio. I to je to.